Ej, ful bi bilo smešno, da ti to ne bi snimal, a si je predstavljaš. Ja, drugač si. Maceracijo. Maceracijo. Maceracijo. Daj, dvi rime na maceracijo. Pistacijo. O, maceracijo. Pistacijo, maceracijo. Dobrodošli v zadevi, ki je imenujemo Nova Runda s Katko in Katjo, ampak zdaj že nekaj epizod ni bila s Katjo, ampak z vsemi drugimi, tako da Nova Runda s Katko in prijatelji. Danes bomo imeli en Lidl'ov kviz, simple pasul. in vajna naloga je to, da v bistvu vidite, k ta kera, kjer ji bo šlo začnem, dam une dve mali skadra. Uh, Lidl ima tlele nov vinski kviz, ki ni samo kviz, kjer lahko preverite svoje znanje, v bistvu point tega kviza, da z vsakim odgovorom, ki ga boste odgovoril, vam poveja je pravila na in potem vam obrazloži na tako in zelo kmečki način neke osnove vinu, ki so res, res, res kulske. Tako, take stvari, kaj pač mor zmeti kot uh, človk. Najboljša stvar tega pa je, da ko quiz končaš, upišeš svoj e-mail naslov, da dobiš rezultat in si avtomatsko v nagradni igri oziroma v žarebanju en bo 100 evrov, pa deseti bo Kartico za 30 evrov, tako da v bistvu bistvo najst nagrajencev bo. Naj se kviz prič O, no, da oh, daj. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oh! Ok, prvo vprašanje. Okay. Na koliko načinov se lahko pripravi belo vino? Gibujte. Štiri. Daj, ja, tudi začeš četiri. Ne, žal, odgovor ni pravilen. Odgovor je dva. Belo vino je lahko pripravljeno sveže iz razcipljenega grozdja ali macerirano iz zrelega groja. eno je to, kar ponavadi delamo z belimi vini, da se flikne noter, fermentacijo takoj je čak, se pravi, ta stik uh, soka z jagodnimi košco, jagodno košco in z peškami in pecli je ful kratek. Pri belih vinih je to res ful Pri pa to podaljšano in zato da ful drugih lesnosti, kot so tanini, več barve, več določenega okusa, Če pri belem vinu je stik jagodnih koščic um, z grozdom. dolg, daljši, podaljšan, dobimo to vino, ki ga imenujemo oranžno vino, ki je zdaj ful moderno. In njih kontra, če pri rdečem to ful skrajšamo, da me ni. Naj pa pa Hladno, toplo, mrzlo. Kakšna mora biti temperatura penječega vina? Jaz bi rekel 6,8. Ja, tudi. Pravda je to isto odgovarja, ja, narobe. mora biti po, po let ohlajena na pet stopin, ker je pač bolj in pozimi neke na sedem. Je pa ful pomembno, da je pravilno ohlajena zaradi tega, ker šele takrat se ta svežina in sadnost penine čut. Um, prav tako naj povem, da ni vsaka penina šampanc. Ker mi rečemo dojno ni šampanc. Šampanc je samo penina, ki izhaja iz šampanje, se prav. Je registrirana iz tiste regije, tako, kao, kao ja, ful, ful me zanima, hvala za to informacijo. Vsako vino najde svoj sir, katera žlatna kapljica se najbolj podak siru Roze, peneča, bela, rdeča. Peneča. Bela je pravilni odgovor, prva točka podeljena. To pa zdaj morate znati, ker sem vama dala lekcijo na to. Kako se imenuje proces pridelave vina, kjer je grozni sok dlje časa v stiku z jagodno kožico? Maceracija, puščanje krvi, šarma ali pa klasične. Bravo. Z katere strani točimo vino iz steklenice v kozarec? Pride kel na rdovaju in vama postreže vino, ali bo zvane desne, zvajne leve, ali bo čez glavo vama, ali vsem. Z Uh, katera alkoholna, neskatajoča se tekočina se najbolj pa da k meso, pač Kirovi? Ne Ker to pa se v Marta še po no, <laughs> Z rdečim mesom rdeče vino, pa kdaj Čeprav, meso, mesele, uh, tudi to ni vedno res. Zelo veliki v prilogi oziroma v maki. Um, Imate lahko tudi zelo močno, recimo, Jurčkovo mako zraven belga mesa in ker je Jurčkovo omaka zelo močna po okusu, se bi lahko tepla z nedovolj močnim belim vinom in se kamot postreže tudi z lažim rdečim. Katero vino je velik ponos jugo dela slovenske kokoške? Jaz pa hvemo, je jugo-zahodnji? Malazija. Malazija. Ej, a ves ta, kjer je ta drug, ta rdeč? Cabarnet? Cabarnet. Cabarnet je francoski, pa se to veš. Autohtona slovenska. <laughs> pa se <si> to ves. Ja, valno ne vem. Autohtona slovenska sorta. Repošk. <laughs> Re, bravo! Naslednje <laughs> <laughs> vprašanje. Koliko vi narodnih državi imamo v Sloveniji? Imamo 9, 2, 5, 3. Ne bi rekla, da ves. Zdaj 3. Bravo. Ker imamo 3, in narodne države, ampak devet in narodnih okoli Ali sta refošk in teran različna ali ista sorta? Kaj bi rekla, ista, reš, tega vprašala? No, je pa že samo drugače stara, ampak je. Ja, ne, refošk in teran sta ista sorta, samo da je teran refošk, ki uh, uspeva, kjer trte uspevajo na zemlji, ki se imenuje terra rosa, In ima so od lastnosti in s tem tudi vino piki so karakteristike. In v tem duhu in s tem besedam zakrivam Saro. V bistvu smo <klučili> zaključili. <klučili> pa daj še zadek. Ne, <klučili> ne, no, sem tega priskočila, zaključili smo. In, kar zaključite, evo, zadeva zgleda takole. Notar upišete vaš e-mail naslov, se strinjate z vsemi stvarmi in PAM! lahko zadanete 100 euro. A. Zaključujemo to naše druženje. Ej, ful hvala, da ste se mi vdžojnjale. Uh, lušno tako. je bilo. Um, in se gledamo naslednjič. Adio?